Společnost Radecké služby je součástí skupiny firmy Marius Pedersen Group, která je předním poskytovatelem služeb v odpadovém hospodářství na českém trhu. Svoz odpadů v Hradci Králové a blízkém okolí zajišťujeme již od roku 2006. Do našeho týmu přijmeme zkušené řidiče s řidičským oprávněním C, případně CE a dělníky s Požadujeme smysl pro zodpovědnost, manuální zručnost a dobrý zdravotní stav. V současné době zaměstnáváme zhruba 100 osob v provozu řidičů a dělníků. Většina z nich u nás pracuje dlouhodobě, nicméně náš tým se průběžně doplňujeme. Nabízíme práci v Hradci Králové, jistotu stabilní firmy, slušnou mzdu, férové jednání a po zapracování také možnost dalšího rozšiřování kvalifikace. Mě nabídlí to, že mě zvyšejí kvalifikace skupiny C řidičského právnění. Tak jsem to přijal a jsem spokojený. <laughs> V případě zájmu o práci v hradeckých službách nás kontaktujte na telefonu 733 74 353 na e-mailu CZ nebo osobně v sídle firmy v ulici Bratří Štefanu v Hradci Králové na Sleském předměstí. Více informací naleznete na našich webových stránkách www CZ v sekci Kariéra.